Ahoj, já vás tady zase dneska všichni vítám, Jmenuji se Petr Broš a jsem zaměstnancem Geofyzikálního ústavu Akademie ve České republiky a v rámci své práce se věnuju výzkumu sopeční činnosti na sluneční soustavou, a to převážně na povrchu Marsu. Dneska ta přednáška nebo to povídání je trošku jiný, protože vlastně nevidíte přímo to mě ani to, co budu tady dělat. Já bych vám totiž chtěl ukázat na počítači jeden program se kterým si kdokoliv z vás může dneska večer nebo dneska odpoledne, až budete chtít, prolétnout nad povrchem Marsu a pustit se do jeho výzkumu. Stejně tak, jako vlastně Mars já zkoumám ve své práci. Co nás tak dneska čeká? Dneska se totiž podíváme na to, jak můžete za pomocí aplikace Google Earth si vlastně procházet, procházet Mars. První, co musíte udělat, je to, že vejdete na stránku tadyhle Třeba na Google nebo na seznam, kde jste zvyklí hledat. A napíšete Google Earth stáhnout. Jo? Když vám tohleto vyskočí, tak na tomhletom druhém linku, který já tady mám, těžko říct nějaký pozici, bude u vás. Tak já když na tohleto kliknu, tak mi to tady nabízí, že si můžu ten program stáhnout. Když to uděláte, stáhnete ho a nainstalujete, tak se vám pak objeví nová ikonka Google Earth. A tu když takhle otevřete, tak se vám otevře vlastně tenhle mapový nebo tenhle ten program, který vám umožňuje vlastně dělat víceméně to samé, jako děláte třeba s Google, s Google mapama. Tenhle ten program víma toho, že můžete takhle cestovat nad povrchem celý naší planety, můžete se podívat vlastně po celém světě, tak ale má tady nahoře takovou lištičku a pro nás, co je tady důležitý, tak je tohleto zatržítko. Vy totiž tady máte možnost přepnout nejenom se na noční oblohu nebo na měsíc, ale máte možnost si tady zapnout i povrch Marzu. Já to teďkom udělám a to, co se teďkom stane, tak vám to začne načítat vlastně, uh, vám to teďkom načetlo povrch, povrch Marzu. Co teď můžete dělat? Vy za pomoci myši vlastně můžete takhle jednoduše si celou planetou otáčet, můžete se na ní podívat, třeba jestli chcete na... Do vlasti pólů, podívat se na ní ze všech možných stran, můžete se podívat, kam prostě chcete. To, co je pro nás důležité, je to, že máte tady v této nabídce, jak teď mám myš, tak tady máte několik vrstev, který si můžete libovolně přepínat. To, co teď vidíte, tak je vlastně mozaika satelitních obrázků, která vám ukazuje povrch Marzu tak, jak byste ho viděli, kdybyste k němu vlastně zavítali. Uh, kosmickou sondou a dívali byste se na něj ve viditelné části spektra. Když se takhle podíváte, tak vlastně vidíte, že tady máme třeba nějakou, nějaký velký útvar, na vrcholku má nějaký kráter, tadyhle jsou nějaký prasklinky a tady máme třeba nějaký impactní kráter, tady vidíte, že těch prasklin, ze kterých uh, něco někam utíkalo, je vlastně docela velký množství. Tady já když sválně takhle zase odjedu kousek dál, přejedu třeba semle, tak si můžu prohlédnout, že tady v té části máme obrovitánské množství prasklin. Mám tady nějaký takovýhle díry, které se v těch prasklinách nějak táhnou. Tady najednou vidím, že ty praskliny mizí. Mám tady hladký pláně. To, co já můžu udělat, je to, že se můžu takhle ještě mnohem víc přiblížit, ještě víc, a můžu se třeba podívat, proč tady najednou ty praskliny přechází tady do toho hladkého. Jo. Můžu se takhle přiblížit a vidím, že tady mám nějakou starou kůru, která je rozpraskaná. A tadyhle mám něco takhle, co se tam vlastně, co tu kůru jakoby zalilo. Jo? A teď by mě zajímalo dobře, a co to je? Pojďme to vyšetřit. Můžete vlastně se třeba snažit na těch fotografiích takhle rozklíčovat to, co tady vidíte. Já když takhle odletím ještě dál, a se vrátím, kus a půjdu se podívat třeba semhle, tak tady naopak si můžete všimnout, že máme vlastně velké množství takovýchhle zvláštních kráterů. Tyhle ty krátery se nazývají jako impactní krátery a vznikly vám tak, že vám na povrch Marzu něco nabouralo, něco do něj uhodilo, vyvrhlo to ten materiál a začalo vlastně ho takhle nějakým způsobem brázdit. To, co je na tomhle programu skvělé je to, že vy tady nevidíte pouze uh, tu informaci, řekněme, takhle placatou, ale vy, když prostřední tlačítko na myši, začnete to smyší točit, tak vy se můžete i takhle vlastně podívat jakoby ze stranu na ten povrch. A když si to přiblížím, tak si můžete všimnout, že ten povrch se mi tady začíná nějak vlastně jako měnit. Vám to ukazuje totiž ten povrch ve 3D. Jo? Vám to ukazuje i tu jeho reálnou e, takzvaně nadmorskou výšku. Můžete se prostě podívat, jak Mars a jeho povrch vypadá ve všech třech těch rozměrech. Navíc vám tenhle ten program umožňuje si jednu skvělou věc, a to je si právě přepnout v těchto jednotlivých vrstvách. Vy tadyhle z toho viditelného můžete přijít například do těch info do takovýchhle barevné mapičky. Já počkám, než se mi načte. A tahle ta barevná mapička mi teď ukazuje vlastně uh, topografii Marzu. Co to znamená, to slovo topografie? ukazuje vám to členitost povrchu. Tahle ta červená, ukazuje místa, kde, nebo červená až bílá mi ukazuje místa, které jsou na povrchu, povrchu Marzu nejvýš, nejvýše položený a modrá neukazuje vodu, ale ukazuje mi místa, která jsou jako nejníž položení. Můžete si tak všimnout na první pohled, že Mars má dvě docela jako rozdílní polokoule. Zatímco ta jižní polokoule, je tvořená převážně výšinami, kde se nachází velikánský množství různě velkých impactních kráterů, což je to, co teď tady vidíte, mimochodem tohle to je jižní pol, tak ta severní polokoule, kterou máme tady, tak ta je tvořená převážně nížinami a to množství těch impactních kráterů je tady mnohem menší. Všimněte si, tady jich je jenom pár a jsou docela malinkatý, když to již předem takhle kousek semle, tak tady jich je obrovitánský množství. Tohle to, co tady teď vidíte, to, vlastně ten přechod mezi tou, tma, tou nížinatou částí a tou vyšší částí, tak to se nazývá jako marzovská dichotomie a je to ten nejstarší útvar, který můžeme na povrchu Marzu vidět. Když byste se mě zeptali, proč tahle ta ostrá nebo proč tahle ta hranice mezi tou severní a jižní polokolí vznikla, tak já vám řeknu, že nevím. Neví to dneska nikdo, existuje na to spousta různých hypotéz, Jedna třeba říká, že když se podíváte takhle, tohle v severní pól, teď se díváme na Mars vlastně ze zhora, tak vlastně je hypotéza, že tady došlo třeba k velkému nárazu nějakého obrovitánského asteroidu, který tu velkou nížinu vytvořil, nebo těch nárazů bylo několika, vlastně vytvořili tyhle ty tři centra, jedno, druhý a třetí. Všichni všechno tohleto jsou jenom jakoby hypotézy, o kterých nevíme, jestli jsou úplně správné. Když se podíváte pak tady třeba na jižní polokouly, tak tady vidíte tuhle obrovitánskou modrou skvrnu, což je Hellas Basin, obrovitánská impactní pánev, která právě vznikla tak, že něco na povrch Marsu uhodilo. Když se podíváme tady do té obrovské impactní pánve, tak co by vás tady mohlo zaujmout, tak je tahle ta část, jo? tady můžete vidět, že tu máme nějakou takovouhle jako silně počáranou, Horu a tady máme nějaký takovýhle hluboký kanion. Já když to je zase přiblížím, tak teď se dostáváme na hranici a rozlišení těch dat, které tady máme k dispozici. Tak já udělám to, že zase tady přepnu třeba do něčeho jiného, přepnu tady do, do jedných dat, které nám ukazují vlastně Mars v, a v černo, nepravých barvách, ale můžete si všimnout, že tady máme Teď krásný podle, až to začnu přibližovat. Zase musíme chvilku počkat, než se to načte. Oni jsou to doslo obrovitánský data, který si potřebujete vlastně stahovat teď. Tak si můžete všimnout, že tady na vrcholku máme nějaký obrovitánský kráter, ze kterého očivně tadyhle v těch částech je vidět, že něco vytékalo. A tady pak vidíme, že tady došlo k nějaký erozi, že část toho materiálu je vlastně zničena, odnesena, odtlačena dopryč. Co můžete doma udělat? Můžete si s vámi zkusit s tím programem lítat nad nějakou částí Marsu a snažit se vymyslet to, jak tyhle ty zvláštní útvary vznikly. Já vám tady napovím. To, co tady vidíte, tak tohle je vlastně obrovitánský kráter, který vzniknul s činností. A tadyhle v té části pak máme vlastně svahy, té obrovitánské sopky, na již se na ten kráter nachází, které byly něčím erodovány. To něco s největší pravděpodobností byla a, tekoucí voda, o čemž mimochodem svědčí třeba tyhle právě zvláštní údolí, který se na svazích tyhle obrovské prastaré sopky nachází. Můžete sledovat, jak to údolí takhle a, vlastně se mění. Tady dokonce dochází ke, krás, ke vzniku krásného meandru až na závěr. Uh, pardon, musím počkat, jestli nám zase to dočtete ty data. Až na závěr to údolí postupně mizí pryč. Uh, dneska se domníváme, že to je vlastně obdoba říčního údolí, kdy v této části se na povrch uh, vyvalilo obrovské množství vody z podzemí. Ona tekla, tekla do té obrovské uh, deprese, která tady je, a tady najednou se to koryto začalo ztrácet. Jak si to vysvětlíme? Vysvětlíme si to tak, že když tohleto koryto vlastně začalo vtékat do té deprese, tak se tady muselo nacházet nějaké těleso kapalné vody. A když se vrátím na ten barevný snímek, tak si to vysvětlíme tak, že tady buď se nacházelo kapalné jezero, anebo se tam mohlo nacházet vlastně zamrznuté jezero, takže ta voda, která se vylela, natekla na ledovou čepičku, rozlila se tam, a tím vlastně uh, uh, to korito. je to, pardon, je to vlastně stejně, jako když se vám velká řeka vlévá do nějakého moře nebo oceánu. Kdybychom šli dál, tak čeho jste si určitě už všimli, uh, když jsem tady tohletou koulí uh, takhle točil, tak jsou tyhle ty bradavice, které se na povrchu Marsu nachází. Jo, tady vidíte tuhle obrovskou červenou vybouleninu a tady se nachází takhle čtyři, respektive pět velikánských zdánlivých bradavic, který se tyčí na povrchu Marsu. A tahle bradavice, tahle asi ta nejznámější, tohle je Olympus Mons, to je ta největší hora ve sluneční soustavě, kterou máte možnost právě si s tím programem krásně takhle proskoumat. Můžete se třeba takhle podívat na ty, na ty svahy, ty sobky, já to pardon, zase přepnu tady na tuhle hezkou mozaiku. Tady jenom vidíte, jak se takhle tyčí nad ten okolní povrch. Musím chvilku počkat. A, dobrý. Máte možnost takhle si zacestovat a představit si, že se lezete na vrchol Olympus Mons. Na vrcholku můžete najít takovýhle zvláštní, několikanásobný vlastně útvar, což je opět několikanásobná sopečná kaldera, což je zvláštní sopečný útvar, který vzniknou. Takže když vám a dojde k sopěšní erupci, tak vám pod povrchem zůstane trochu, a, a, řekněme, uvolněného prostoru. On to není úplně prázdný prostor, je tam menší tlak, takže vlastně ta váha hornin ze zhora může zatlačit, může se to celé zřítit do sebe a propadnout. Je to stejné, jako kdybyste a, zakopali a, něco do písku a pak jste měli možnost tuhle věc vytáhnout. Tak ten písek ze strany, tak ten písek ze zhora se vlastně jako propadne do spad, jo? A takhle máte možnost se na Olympus Mons podívat. Co je pěkný, tak tenhle ten program, tadyhle v té části, jak mám teď myš, tak vám vždycky ukazuje i tu výšku. Takže vy máte možnost zjistit, jak jsou jednotlivé věci na Marsu vysoké. A všimněte si, že když tady oblížím tou myší vrcholek toho kráteru, tak se dostávám na nějakou hodnotu 20 km. Já když se tady skočím ještě zpátky do této obrovské prohlubně, kterou jsme navštívili před chvilkou, což je nejhlubší místo na povrchu Marsu tak najedná opak, tady nám to ukazuje, minus sedm, Najdeme někde něco hlubšího, jo, minus 7,5 a půl možná, kilometru, tady někde. Jo, takže to převýšení marzuje téměř vlastně jako 30 kilometrů. Tak. Co tenhle ten program ještě ale umí, tak je vlastně další věc. Vy se nemusíte dívat jenom tady na tu barevnou mapku, ale můžete si tady zapnout i tzv. CTX mozaiku. A tohleto je mozaika, která je tvořená ze satelitních snímků, který mají rozlišení okolo 5 metrů na jeden zobrazovací bod. Co to znamená? Cokoliv, co je větší jak 20 metrů, tak je na těchto snímcích vidět. Já když se tady podívám třeba do oblasti ulice fose a pojedu semhle takhle, tak na těchto těch snímcích, až se mi to za na chvilku načte, tak máte možnost tady zkoumat malinkatý sopky, který se tady nachází, tyhle zvláštní kůželovitý tělesa. Já když si tady vezmu metr, já si to změřím, tak tahle sopka má na šířku řekněme nějaký 4, 4 kilometry. Zase máte možnost si takhle v detailu prohlédnout, máte možnost se podívat takhle ze strany, jak vypadá vlastně ve 3D, Můžete se podívat, jak tady zní takhle vytýkal nějaký ten materiál, který se pak rozléval dál a dál. A tohleto, tyhle ty snímky CTX, které teď vidíte, který mají to rozlišení 5 až 6 metrů na ten zobrazovací bod, tak tohleto jsou právě snímky, se kterými já v práci třeba často pracuju, na základě kterých se snažím pochopit to, co na povrchu Marzu vidím a snažím se vymyslet, jak vlastně tyhle ty věci mohly, mohly vzniknout. A tadyhle se třeba tak díváme na pole malinkatých sopek, který jsem v, ve svém profesním životě mohl zkoumat. Mimochodem to, že se dneska jmenují ulice Kohlst, což tady vidíte napsáno, tak je vlastně díky mě a kolegovi z, z Německa my jsme tyhle ty sopky takhle chtěli a, pojmenovat, protože si my jsme jsou zajímavý. Nicméně my, my jsme se výzkumem dobrali k tomu, že právě na základě toho, že jsme zkoumali tyhle ty jednotlivé proudy, jejich tvar, velikost, a, kde jsou situovány, jak jsou poničeny a podobně, tak jsme se dobrali k tomu, že vlastně představují zvláštní druh sopek, který nazýváme jako sypané pužele a vznikají tehdy, když je na povrch. Je vystřelovány vlastně jemnozrnné úlomky magmatu během, vlastně erup, během erupce, která dává vzniku pyroklastického materiálu. Ti z vás, co se dívali na moji minulou přednášku o sobkách na... Osobka, když jsme si dělali ten jednoduchý pokus s tou flaškou, do které jsme nalili trochu jaru a pak jsme tam nasypali cukr, tak vlastně tohle je ten samý mechanismus, že vám najednou to magma začne v hlubinách pěnit, trhat a vlastně vám to tu vysítne na povrch a vytvoříte to takovýhle věci. Co tady máte možnost, ale ještě dál. Tak vy když si tady rozkliknete další záložku, jo, tadyhle, jak je to Spacecraft Imagery, pardon, já nevím, jestli budete mít Google Ad v češtině nebo v angličtině, obě dvě možnosti se tady určitě stáhnu, já mám anglicky, tak tady máte možnost si také zapnout ještě tyhle ty snímky. A tady vám to totiž začne ukazovat konkrétně ty jednotlivé fotografie, ze kterých vlastně vypak nebo který vy si můžete stáhnout a prohlížet. Já kdybych takhle na ní kliknu, kliknu tady na to ASU Data Page, tak se mi otevře nové okno, což teď doufám, že se povede a všichni to uvidíme. Tak, chvilku počkáme. Tak se mi tady bude otvírat nové okno, stále se nic neděje. Nevím, možná, pardon, ten stream, ne, už, už to vyskakuje. Je vidět, že ten stream nám to trochu blokuje. Tak pardon, já nebudu zdržovat, nicméně, když bychom tomu dali čas a načetlo se to, tak tady máte možnost si ten jednotlivý snímek vlastně stáhnout a prohlídnout si ho ještě ve větším detailu. Co je ale zajímavější, nebo by mohlo být vás zajímavější, šteříc, to High Rise. Tak tady se dostaneme k tomu, že vám to ukazuje... A ještě jedny fotografie. A to jsou ty nejlepší fotografie, které máme dneska k dispozici při výzkumu Marzu. To jsou totiž snímky, které mají rozlišení, takzvaně 25 až 50 cm na ten zobrazovací bod. A tyhle ty snímky tak umožňují pozorovat objekty o velikosti řekněme jednoho až možná nebo řekněme, jednoho až dvou, dvou metrů. To znamená, že kdyby teď nad váma byla ta družice s tou kamerou, kterou tady máme k dispozici a vyfotila by vás. Tak vlastně byste byli, jak sedíte u počítače snadno rozpoznatelní, byli byste tam dobře viditelní, a mohli bysme vás řekněme, zkoumat. A ještě já ten jeden obrázek kliknu, vy vám ho ukázal. doufat, že se načte rychleji než ten předchozí. Tak tady to skutečně jede. Tak. Já to se mám otevřit takováhle stránka. Když tady kliknete na tenhle ten první proklik, tak máte možnost si ten snímek vlastně prohlídnout uh, skutečně jako ve velikánském detailu. Kdybyste někdo chtěl, můžete si stahovat i ty uh, tzv. syrový data, uh, na kterých uvidíte jako ještě mnohem víc detailů, než vám ukážu teď. Ale tady si můžete takhle podívat třeba jo, na ty satelitní fotografie, který jsou pořizovány, tady vidíte třeba malinkatý impactní kráter, tady další velikost těchto kráterů bude prostě jenom pár metrů, takže vy na těchto fotografiích fakt můžete zažít ten pocit, jako byste kráčeli po, po povrchu Marsu. Co se tady stojí zmínit? Všechny tyto data jsou volně zdarma vlastně ke stažení, takže kdybyste někdo si chtěl doma udělat výzkum nějakého kousku Marzu, tak všichni můžete. Za další když byste uh, na povrchu Marzu našli něco zajímavého, tak máte možnost o pořízení těchto těch dat uh, přes jednu aplikaci požádat. A když si pak počkáte pár týdnů až měsíců, než se na, na toto místo dostane ta sonda a bude volná kapacita, tak oni vám to místo třeba vyfotografují a pak můžete pokračovat ve svém výzkumu. To je přesně to, co vidíte tady, kdy vlastně tahle fotografie byla přesně pořízena kvůli tomu, že jsme s kolegou Nás tyhle ty útvary zajímaly, tak jsme chtěli, aby, aby tyhle ty snímky vznikly. Navíc ale, ten program umí ještě další skvělou věc. vámi, když napíšete Curiosity, tak on vás vezme na místo, kde přistála, přistála tahle americká sonda. A navíc vám ukáže i to, takhle nakresleně, jak její cesta vlastně pokračuje, jo. Voda mám, tenhle ten program vám takhle umožňuje přesně tadyhle. Tady jsme přistáli. Je tam nějaký popisek. Tady pak máte vlastně jako možnost sledovat tu trasu, kudy to přesně je. A já jenom přemýšlím, jestli to je i tady u Curiosity, nebo možná ještě zkusíme na Spirit. Tohle je ta druhá sonda, já vám chci ukázat ještě jednu věc, a přemýšlím, ještě městli. Jo, tahle, tady tu bude hezčí ukázka, pardon. Tak, tadyhle máme místo teda, kde jsme na povrchu uh, Marzu přistáli s vozítkem Spirit. A když takhle vždycky kliknete, tak vám to nabízí, že se můžete podívat, jak by vypadala, nebo jak vypadá to místo vlastně ve 3D panorámatu. Takže vy máte možnost se takhle fakt přepnout jako Přímo na povrch Marzu a podívat se, kde to vozítko přistál. Máte možnost si takhle přiblížit a třeba se podívat, jestli za letím kamenem na vás nečíhá nějaký marzovský a je štírek. Tak, já tady vyskočím pryč a ještě se s vámi třeba kouknem na. Tady jsem si všiml, že byla ještě další fotografie na okraji kráteru, což bylo určitě. Moc krásná fotka, že vy vlastně máte takhle ten snímek přesně orientovaný, můžete se jako do něj dát a teď se můžete takhle podívat jak vypadá na vlastní oči to místo, kam to vozítko přijelo a který vlastně zkoumalo, když jak se jako otočíte dozadu, tak tady dokonce vidíte ty stopy, dáme tomu chvilku zase než se to načte, pardon, ono, jak to fakt uh, ten počítač streamuje a současně má stahovat tyhle ty data, tak určitě to připojení k internetu nezvládá to u mě doma, ale je tady vidět, jo, takhle krásně ty stopy, kudy to vozítko přijelo. Máte tady jako možnost se podívat na ty jednotlivé kameny, zavátý uh, marzovským prachem. Tadyhle v dáli ta světlá skvrnka, to bude buď padák nebo místo, kde vlastně ta sonda přistála. To už já se přiznám, přesně si nevybavím z toho snímku, ale můžete takhle prostě zažívat to, co přesně zažívala ta sonda. Jo, tady se to můžete podívat, jak vypadá třeba jeden z těle těch kráterů, jaký jsou tady obrovský píseční duny. A, nebo třeba se můžete podívat, jak tady jo, krásně ten kamen je prostě popraskaný a fakt si můžete užít geologii uh, Marzu uh, z první ruky. Tak ještě s váhem koukneme, jestli tady nenajdeme nějakou další takovou klíčovou fotografii. Jo. Takhle, tady ještě bude mít panoráma, když vlastně e, Rover na vrcholek jedný z těch hor, nebo kopců, pardon, on tam on to nebyla úplně hora, ale byl to kopec. Zase chvilku počkáme. Tak a tady jsem můžu takhle rozhlídnout, jaký by to byl pocit, kdybyste měli možnost prostě vystoupat na vrcholek jednoho z těch, těch kopců a odsud se podívat do okolí. Když byste měli štěstí a tyhle fotografie procházely, tak můžete najít i meteorit, protože jednomu z vozítků se vlastně meteorit na povrchu Marsu podařilo najít. Já takhle s koukám, jo, si můžete projíždět ty kameny, všechno, co tam je, můžete si fakt jako představovat, že jste na povrch Marsu zavítali. Tak jo, pojďme ale dál, zase takhle já se vrátím. Tady můžete přesně vidět, že přímo do toho programu jsou promítnuty i ty jako extrémně detailní fotografie. Všimněte si, že oni zachytávají jenom takhle malinkatou část, proč to tak je, protože tyhle ty velice detailní fotografie vlastně jsou hodně, hodně velikánský a my tak s touhletou kamerou můžeme zachytit jenom malou část povrchu Marsu, Jestli se nepletu, tak dneska máme tohleto rozlišení pro méně než 2% povrchu Marsu nicméně celý povrch Marsu je dneska pokrytý těma fotografiemi s rozlišením 5 až 6 metrů na pixel, což je tahle ten šedý dataset, takže vy se můžete vlastně dneska podívat, jak vypadá Mars vlastně velice, velice podrobně a velice všude. Tak já vámi ještě než, než to začneme končit, tak ještě takhle skočím. Do oblasti severního pólu nebo jižního pólu. A to z toho důvodu, že tady vlastně máte možnost na těch snímcích třeba i spatřit vodní led, který se na povrchu Marzu nachází. Tohle to bílé, co se tam teď tady načítá. za v tyhle části to je totiž polární čepička, která je tvořená převážně vodním ledem. Můžete si tak kouknout kde všude uh, se nachází, jak se, jak se třeba rozšiřuje. Máte možnost dokonce tady uh, často nacházet snímky, které vznikly v různý čas. Já přemýšlím, jestli tady dokonce funguje ta, uh, ta možnost. Ne, tady to není zrovna. Uh, ať byste si načítali ty jednotlivé snímky, tak si můžete si teda třeba najít snímek, který vzniknul před 10 lety a ten, který vzniknul dneska. Můžete třeba porovnávat, jak moc se ten sníh nebo led na povrchu Marsu změnil, jestli se někde neobjevil nový impactní kráter a podobně. Tady s vámi třeba vidíte vlastně lidovou výplň jednoho impactního kráteru, který se na povrchu Marsu nachází a, a podobně. Tak, to je vlastně k tomuto programu, a, řekl bych takhle ve zkratce všechno. Já bych byl strašně rád, když... A, vy jste našli chvilku, když vás to jako ten na ten program si stáhněte a vámi si zkuste takhle nad povrchem Marzu proletět a podívat se, co tady všechno můžete najít. Určitě objevíte třeba tyhle ty obrovitánské kaniony, které vlastně ukazují, že skrze ně něco teklo. Můžete najít třeba tadyhle v té části obrovské množství malých užilovitých těles. Můžete najít třeba na fotkách vyfocené prachové ďábly, Můžete najít rozsáhlé oblasti zničení zemětřesem, marzotřesení nebo které jsou prostě vlastně popraskané vlastně nějakými zlomy. Tady to je krásně vidět, nebo třeba tadyhle, jo, všechno tohle to muselo prostě vzniknout, takže se nám nahromadilo nějaké napětí. Můžete si všimnout těch malinkatých teček, které zase o něčem vypovídají. A když byste chtěli, tak je vlastně jako úplně super, teďko musíte na ten program nainstalovat, běžte se proletět nad povrchem Marzem, koukněte se, co všechno se tam dá objevit. No a dneska v odpoledne v 16.00 si pak můžeme udělat vlastně druhý stream, ve kterém já vám třeba zkusím vysvětlit to, co jste na těch fotografiích viděli, takže teď je ideální, zkuste něco si prozkoumat, udělejte, vyfuďte obrazovku, pošlete tu fotku a napište nám třeba svůj nápad, co tady co na té fotografii vidíte, co si myslíte, že tam je a pak s vámi s váma to zkusím projít a můžeme si říct, jestli to tak je nebo není a vždycky zkuste napsat, co vás k tomu vedlo. Třeba když bych já jako si udělal příklad, tak bych vzal tuhle tu zvláštní věc. Teď bych si to vyfotil, abych já pak byl schopnej uh, uh, zjistit, na co, na co, o čem se bavíme, na co se tam vy koukáte a zkuste vymyslet, jak třeba tahle ta protažená oblast vznikla. Jo? Nebo si najděte nějaký jiný útvar, který vám bude připadat zvláštní. A pojďme si prostě třeba tahle bradovice a pojďme si říct, zkuste vymyslet nějaké nějaký vysvětlení a pak v 16.00 si můžeme říct, jak to, jak to vlastně bylo a jak to je. Tak jo, já mockrát děkuju za pozornost. Doufám, že s tím programem strávíte spoustu času a že z vás, z celých řady z vás pak vyrostou výzkumníci a Marzu. Protože až tam jednou poletíme, tak vlastně fakt jako potřebujeme hodně znát a hodně vidět, jak to tam vypadá, aby se nestalo, že naši astronauti nebo astronautky přistanou někde, kde to pro ně může být třeba i nebezpečný. Tak jo, díky moc, mějte se hezky a zase nikdy neviděnou. Ahoj!